Já jsem nevěděl, že budu platit za to, že jsem si rozběhl víc studií a jedno jsem nedokončil. V tom studijním řádu nebylo, ne? Nebo bylo? No a pak mám vždycky stres před zkouškou. Ale jako je fakt, že jsem teď kvůli směnám zmeškala dva testy. Já už nevím, jak se mám přiludit kučím. Jděte tam, kde vás opravdu vyslechnou. Poradíme vám líp.